Victor Ponta de din casă, două momente în care a negociat cu Liviu Dragnea. Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit, într-un interviu pentru Stiri pe surse. Două momente în care a negociat cu Liviu Dragnea, în anul 2016. Se eliberase funcția de președinte al camerei. După ce pleca, se va elzmonea. Dragnea m-a chemat, i-a zis: Dacă vreau să preiau funcția, și să ajut pe ul în campanie. Nu vezi cum ce, Daciana, când a auzit ce i-ar mentor pe la Dragnea, mai avea pui el pleca de acasă. Asum femeile, de multe ori sunt mai inteligente decât noi. Eu i-am spus lui Dragnea ce dacă au funcția asta, o iau pentru asemenea, ce nu e visul meu să fiu preginte la cameră. A început campania i-am plecat în prima zi de campanie electorală la Slatina, la domnul Paul Setenescu. A zis Setenescu ce este al de noi Liviu Dragnea i-aplauzele au fost slabe. Iar când m-am prezentat pe mine s-a ridicat lumea, în picioare, m-a ocupat. Dragnea a stat doar 10 minute, i-a plecat. Cred ce s-a enervat, pentru ce apoi nu a mai mers a alturi de mine în niciun ora din ar. După alegeri a zis Liviu Dragnea să facem alegeri pentru funcția de preedinte al camerei. Eu i-am zis, Liviu, băi nu am vorbit ce eu voi prelua funcția, el mi-a zis, m-a chemat ambasadorul și mi-a zis ce nu pui să fi. I-am zis, vei, Liviu nimenic ce i-a zis ambasadorul. Ce?" le spun eu pe ambasador. Evident ce nu-i se nimic ambasadorul. Înainte să se organizeze alegerile la grup, la PSD s-a organizat un comitet executiv, în care doamnele lui Dragnea au spus ce îi iubesc pe Victor Pontă, dar nu poate fi el preedinte la camer. Până la urmă, Dragnea a zis să nu mai facem nicio numire eu l-am zis ce sunt ei penibili, adică nu mai numim pe nimeni doar ca să nu fie Pontă. M-am retras eu l au pus interimar pe Florin Iordache. Liviu Dragnea ii pe pentru el, a declarat Victor Ponta, pentru stiri pe sur 0. Ulterior, Victor Ponta relatează cum a fost redactat programul de guvernare al PSD, din 2016, am avut o discuție cu Dragnea la mine acasă, în octombrie. Mi-a cerut să mă implic în campanie, să lucrez la programul de guvernare, să fie bine, să fim din nou echipă. N-am prea lucrat la programul de guvernare. La programul de guvernare a lucrat Darius Vâlcov. Eu am citit programul de guvernare după, împreun cu domnul Teodorovici. Ne amuzam ce dacă aplicăm toate prostiile alea ajungem ca în Venezuela. Nu aplic nici Teodorovici programul sta de guvernare, ce el face altele, nume alea de acolo.